перші дні повномасштабної війни російські війська пересували у бік Миколаєва техніку через селище Посад Покровське. Збройні сили України розбили колони танків росіян під Миколаєвом та відігнали до Херсонщини. Тоді ж армія Російської Федерації почала масово наготити по Посад Покровському, розповідає місцева жителька Лідія. З перших днів, я вам скажу, 24-го зайшли танки до нас вулиці. Я на ринку тут торгувала. І це танки на Ніколаїв шурували. Потім, як танків не стало, як почали сюди до нас, цими градами всім на світі. Я до 24-го числа була, марта, бо кори, скоти, на жалку, було виганяти. Два дні послідніх були взагалі, взагалі ад, був. а тоді автобус їздили і забрали нас до Ніколаєва. Постраждали усі приватні будинки місцевих, розповідає Світлана. Ми тільки приїхали, були в Вінницькій області. Жалко мені людей. У мене там забор, ну як сказати, а людей мені жалко. Дуже. Все ще знищена російськими авіабомбами, місцева школа, будинок культури, аптеки та магазини. Не залишилось цілілого будинку. Через постійні обстріли з посад Покровського виїхала Наталія з маленькими дітьми. Лише після звільнення Херсонщини змогла повернутися додому. Ми не були в селі, в нас маленькі діти, ми виїхали. Але коли приїхали, нас все згоріло, у нас погоріло повністю все. Нас, нам нема куди, Ну ми вертаємося все одно думаємо, що може якась буде допомога, щоб хоть будь нас, хтось щось буде допомагати. Нам зараз що треба? Саме необхідне треба генератор, щоб якийсь світ був, щоб якісь ці, що ж немає, ні води немає, нічого. Треба і пленка, і якісь криші десь прикрити, там у нас трохи, ну… Залишилась До населеного пункту поступово приїжджають волонтери з гуманітарною допомогою. Людям необхідні теплі речі, ліки, їжа та побутова хімія, розповідають місцеві жителі. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Херсонщина.